ومع تحية في مع ساكنة آه العرايش والنواحي، واحد النقطة بغيت نشير لها قبل ما نشكر أي واحد، آه أنا كان عرفت الأحداث اللي واقعة وكل شيء، فتضامني اللا مشروط مع ساكنة المنطقة وكل اللي فيها، وأنا أول المتطوعين في سهرات فنية، الريع ديالها يمشي لهذوك الناس المتضررين، يمشي لمساعدة الناس فينا <تصفيق> هما يا فينا هما الشمال يا ويلي ويلي ويلي Hey! <laughs> Oh, oh, oh, oh.